حبي الاول انت يا دكت القلب خاطرك ادخل حرب وعادي وسط النار اطلب واجيبك جيبك حبي الاول محد شاركني بهواك تريد روحي فدوهاك ودعت الخالق سماك اجيبك اجيبك حبك غزاني بدمي يمشي قطره قطره كي اجيبك حبي الاول انت ابو الحب الحلال. ضم لي بحضانك مجال فوق اهلك والدلال ازيدك حال ازيدك انت الاول اشتري قلب اللي يأخذك منك سرى باخر الفاسد الدرا ريدك يما ريدك حسنك عمان وياك انا مشي خطوة خطوة اي خطوة خطوة هي قوة ما حدا عجبني غيرك انت أنت يا دقت القلب خطرك أدخل حروب وعادي وسط النار توب أجيبك يا جيبك حب الأول أنت يا دكت القلب خطرك أدخل حروب وعادي وسط النار توب واجيبك يا جيبك حب الأول ما حد شاركني بهواك تريد روحي فدواها ودعت الخالق سماك اجيبك اجيبك